محمد خون رگے حیات کا حسین خواہش یہی ہے جائیں کبھی ہم ہی کر بلا خواہش یہی ہے جائیں کبھی ہم ہی کر جس شاہ سے نماز محبد شہیدیہ نیر کو انسانیت کی شانہ سکینہ میرے ہر ایک درد کا گرما ذہن ہے میرے ہر ایک درد کا گرما فین ہے اور اپنی ہر حسینے حسین حسین کا سنا